Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Ja, lite så Kom, känner ni igen det... den där, ungdomar? <laughs> känner ni igen känslan från igår om inte annat? Ja. Ja. Boholmström är väl väst, ja. västtyska ambassaderna eller något sånt där. Det var känslan idag när Fredrik stod och, och skrek i korridoren här. Jag vet inte vad som hade hänt men ja, nu vet jag för att du har ju visat. Ja men vi var ju alla, jag tror vi satt ju nu igår kväll, jag tror alla du, hur var det nu så här, vi visste ju att gpt vi spelade in podden i måndags och då sa vi att nu kommer nog GPT4 snart, det blir ju spännande att se vad som händer. Och sen har det gått en dag och sen på kvällen på tisdagen, det är typiskt, så kommer då förstås GPT4 eh, och de hade ju en release då. Det var det klockan nio igår kväll de hade någon Youtube-ström. tusen tror jag det var som kollade live på den här och de hade bara twittrat om den. Så att det, liksom, det är lite tryck på det. Och jag refreshade browsern där för att jag är ju subscriber och, och till slut så bara, kom ju GPT4. Ehm, och ja, det var ju häftigt. Men jag, igår kväll fattade jag inte riktigt grejen. Jag det. Den går lite långsammare och sådär. Det var inte från dag som jag när jag började testa lite grejer som jag känner att... Ja... Åh, oh, nu, nu, nu är det igen så sådär jobbigt som det var i november. Det <laughs> är jättejobbigt igen. Nu är kaninhålet här. Ja. Precis. Och Fredrik, det var faktiskt inte GPT-4 jag tänkte på utan jag tänkte när du kom utspringande i korridoren och skrek Anders är med, Anders är med. Det oh. var det jag tänkte vara. <laughs> det var så du tänkte. <laughs> Jo, men det är bättre än GPT-4. Anders ja. är med. Anders Björvi, välkommen in i Tack. värmen. Återigen, du har ju varit med tidigare och, och tagit oss ner i det här kaninhålet. Men nu kommer vi kanske att få höra dig på lite mer regelbunden basis. Jag hoppas verkligen det. Det här blir jättespännande. Nu finns det ju onekligen mer att gräva i. Oh ja, för vi ska väl gå rakt på saken då. Och ja, jag menade väl också lite GPT4 såklart som hade ja. det där eventet ja. igår då. Eh, vad gjorde jag? Jag vet att jag Fredrik satt och tittade. Anders, du eh, kunde inte sitta och titta live? Nej, jag var och kampsportade lite igen, så att just då hann jag inte det. Men eh, det blev en bra kväll sen. Mm. Du har hunnit titta i kapp. Ja, ja det har jag verkligen gjort. Och blev helt mindblown. Ja. Det, eh, ja, vi, vi pratade om att GPT-4 är, är på gång det, det, det hade ryktats om det här multimodala då, eh, det vill säga kanske både ljud och bild och, och video ryktades det om eh, det som släpptes eh, kring bilder vi kanske återkommer till det, men det, det kommer komma visst bildstöd i alla fall ljud och eh, video och så där hörde jag ingenting om i, på eventet i alla fall Nej, jag fick ju lite känslan av det, den här tyska chefen Kläckte ur verkar sedan att nu kommer GPT-4 att det var lite oplanerat. Det är nog inte helt omöjligt va? Nej. Mm. <laughs> Men den är ju... Vet vi någonting om eh, bakomliggande här? Hur mycket som är förändrat, förbättrat, vad som är förbättrat? Stor grej som jag känner det är fler tokens. Det gör ju en enorm skillnad med lite mer. Mm. Många har försökt klistra upp lång, längre dokument och det har ju funkat sådär. Mm. Och där är det ju från 4 000. nu ska man väl säga då att den här tokenlängden då, jag tror inte att den är någon jättestor skillnad va på den som ligger nu på ChatGPT gpt va? Jag kan jag inte säga. Jag, jag gjorde ju test för någon vecka sedan här med min, en liten minneslek med kycklingar i en längre text mm. och då klickades du ner en text på 10 000 tecken Kommer ni ihåg fyra-fem namn varje gång? Det blev lite beroende på hur man matar in dem. Men med det nya så klarar den av alla. Så minst, minst det dubbla får man väl säga. Mm. Men jag tyckte jag läste någon siffra att det var lite mer än så faktiskt. Mm. Ja, men de har ju åtta, det, det stod ju i det här e-postet som skickades ut då. Men då var det ju API som det pratades om då. Det var eh, den största där och den som också var med i, i den här developer-videon som visades mm. igår då. Då var det ju 32 000 tokens, 32 k mm. tokens Och nuvarande då modell är ju 4 eh, 000 tokens. Så, eh, och en token då... Ja, ungefär att 45 ungefär. Ord, ungefär. ord, Eller ja. fyra tecken tror jag det det är som. Ja, av att en token också, det kan ju vara ett, ett, ett tecken kan vara en ja, token. Ja, och så. Ja. Det är, man, man får ju använda ett verktyg med, som räknar tokens om man nu ska liksom förstå hur det är. Uh, men det är hur modellen då tolkar de här uh, orden då. Men det är ju i alla fall uh, mycket större. Det betyder ju då att man kan få in ungefär 25 000 ord. På en gång i en query då. Och det gör ju en väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Verkligen. Men Den där 25 000 orden får du inte in. Jag har testat här nu i den modellen som vi kommer åt nu. GPT4. Nej. När man har ChatGPT+. Plus. Det är möjligt att den är lite längre, men jag ska väl säga så här. Jag har inte räknat orden, men jag märker inte någon jättestor skillnad. Eh, gör inte. Mm. Nej, mm. och det kan ju vara en begränsning i chatgpt GPT-klienten Ja. Mm. Äh. Hur kommer man åt Köttge? Nu ska vi bara ta det där. Då. GPT-4 pratar vi om nu. Var kan man komma åt GPT-4 nu, dagen efter det har kommit? Det har inte ens gått 24 timmar. än. Nej, då får man ju casha upp, köpa plus-tjänsten. Ja. Eller som det visade sig, va att det har varit GPT-4 som används i Bing ja. om man har tillgång till den. Ja. Och den, den kände jag ju ah så, så här. Då har jag ju suttit med GPT-4. Jag måste vara många som känner likadant. Att man, då har jag ju suttit med Nej. det utan att veta om det. Tänk, då har jag inte uppskattat det på Tycker att någon sätt? borde ha märkt att det har blivit ett klippskare. Ja, men man kan väl tänka sig då att Bing har ju ändå gjort en... Sökmotorn har ändå gjort den lite dummare. Så att äh, <laughs> Den har ju ändå varit begränsad där. Bing har ju varit 2000 tokens eh, input. Ja. Eh, så att man använder den tjänsten, men sen har den ju också, det har jag ju sett på många håll, är ju många som har sagt att den är smartare, är bättre och har ju gett väldigt, väldigt bra svar eh, där ChatGPT då, eller den här, eh, vad ska man säga, Turbo 3.5 kallar väl den, den här modellen som går nu då, eh, inte är, ger riktigt lika bra svar. Men sen är ju Bing-motorn, det är tyvärr det är ju liksom den stora Achillesälen därför för Bing helt enkelt. Det är ju att den är, när den söker på någonting, det, jag gjorde ju något sånt test där den sökte på den, den hävdade bestämt att det var absolut OS i Kalmar och det hände nu. Och jag bad ändå den så här: det kan ändå inte stämma och jag ser att den ändå sökte på OS och den sökte på Kalmar och ja, det, ändå fick den på något sätt liksom detta om bakfoten trots att den baserade där då på sökresultat. Då undrar jag, jag lite de här... Ja. Vi får hoppas att de inte om GPT till en sun, lite som ja. deras gamla mediaspelare. Jaha, ja, just, det. just den. Åh, ja. Oh, ja. den har jag glömt. Ja, alla har glömt den, det är just ja. det. Det är, det är det som är poängen. Ja. Det är väl det, är det, det effektivaste sättet att stoppa AI-utvecklingen. Det är väl kanske att låta Microsoft ta över det då. Tanken ja. har slagit mig. Ja. Lite har ni, har alla hunnit, eh, Anders du har eh, öppnat plånboken och eh, testat på Plus också nu? Eh, nu var tillgång. jag ju tvungen, det ja. fanns ingen återvändo. Nej, du har ändå klarat dig på eh, gratisvarianten innan. Ja, jag känner sedan att eh, det började bli en betaltjänst så har ju den blivit mycket mer stabil. Även för oss gratisåkare. Ja, ja, ja. Och tillgänglig helt plötsligt. Ja. Och Du har ju kört en Fredrik ett tag, tänkte väl överge den kanske för, eller har börjat överge den för att köra via API istället? Ja, det kan jag ju säga. Nu, nu blev det också en, liten, en ganska stor förändring från bara gårdagen. Men i förrgår, då, då tänkte jag så här att vi, det är ingen idé att betala för ChatGPT Plus, utan det är mycket bättre att använda API och då använda någon av de här apperna. Det finns en uppsjö av till och med många gratis appar i Mac store, och, och, eller App Store heter det, och, och, och så. Eh, även webbappar, där du egentligen puttar in din API-nyckel. Så alltså, gå in på OpenAI, eh, skapar en API-nyckel. Vi pratade om detta i, i förra poddavsnittet. Eh, och man får samma output. Jag tror att vi har tyckt att den varit lite långsammare. Oh, ja, jag tycker det. Ja. Ja. Men, men ändå, det, alltså, det är inte värt 20 dollar i månaden för att skillnaden i Pris så det blir istället för 20 dollar plus moms då, så du är uppe ändå 250 kronor i månaden. Eh, och använda API, -t. om du ska använda API så mycket att du betalar 250 kronor, då gör du inte mycket annat än att sitta och prata med ChatGPT hela dagarna. Nej. Så att För de flesta kommer det vara från 250 kronor till möjligtvis 5 kronor eller 10 kronor. Det blir en sån skillnad. Eh, men nu blir det lite annorlunda. Nu är det enda sättet att komma åt GPT 4 nu. Är ju just ChatGPT Plus. Och det här är ju en genial marknadsföring. Och jag tänker att det måste, alltså det måste vara någon genial hjärna som har varit bakom detta. Jag undrar om inte ja. GPT 4 har liksom gjort marknadsföringsplanen för... Du bara måste alla köpa. <laughs> ja, de har ju verkligen lurat in alla i det här nu. Ja. Först börjar de med ChatGPT Gratis för hela världen. Och alla blir galna i detta. Och det pratas om media. och det prat... Jag vet när jag var med i radio där, då var det ju någon... Eh kommer inte ihåg hennes namn nu, men det var det ju en lektor från eh, studitören som sa det att det här är ju riktigt eh, genialt mediatrick nu för att få hela världen att använda ChatGPT. Och det är säkert helt rätt. Men nu när hela världen använder det, så introducerar de plus. Och sen har man haft många gratisåkare som du då som ändå tyckte att ah, men det blir rätt bra så här då. Ja. Men alla är fast på något sätt. Och sen introducerar de då chatt GPT Plus, GPT 4. Och de, alla måste ju ha det här nu. Så jag tror ah, de har aldrig fått en korkar. sån tillströmning. Nej men alltså jag, jag gissar att tillströmningen på kunder nu måste ju vara mer än någonsin tidigare. Det gissar jag. Förmodligen massiv, ingen vill ju missa ja. det här. Nej. Men vad är det som är så fanta fantastiskt då? Jag menar det är ju inte som så att GPT 3.5 har blivit, uh, blivit sämre. Nej, utan, uh, det, men det är, väl det, det är väl ett litet iPhone moment kommer nu kommer iPhone 4 och så bildades köen utanför butiken. Det är samma sak nu. Det mm. typ bara att alla kan ja. köpa samtidigt. Mm. Jag tror vi kan se något sånt. Vem kan det man säga ganska... då, Johan? Vad är det för skillnad på GPT Ja 3. men det, det är 5. väl en ganska bra liknelse för det, det är ju inte som så att, att det, det är en helt ny produkt utan det är fortfarande samma produkt eh, i mångt och mycket men, men väldigt mycket mer responsiv, bättre på det mesta och som vi nämnde här i inledningen på sikt också då ska den kunna hantera eh, bilder som input där man kan helt enkelt droppa en länk till en bild och så Be den då resonera kring den här bilden, visa, förklara vad som finns på bilden. Vi, mm. Om vi får gissa lite så, så tror vi väl att det kommer också då att finnas möjlighet att tolka grafer och, och mm. den här typen av, av information. Med. Ja, och jag tycker att en, en grej som jag la märke till som jag tycker är liksom lite så här rolig det är ju det att om man nu går in på, ni ser bilden jag delar det här nu, men det är ju om man har då den här plusvarianten så har man ju möjlighet att välja olika modeller. Så man måste ju aktivt välja den här GPT-4 då om man ska använda GPT-4 när man startar en ny chatt. Men då har de gjort en liten pedagogisk eh, eh, grej där med hur bra de här olika modellerna är på olika saker. Så tittar man på den här default GPT-3.5 och legacy och så, då har de, eh, man kan säga, fem stycken olika sådana bars då liksom som är ifyllda ungefär. Som om du jämför en tv-spelsfigur, vilken styrka den har och vilken snabbhet den har och så vidare. Och då har ju GPT 4, reasoning, den har då 5 av 5 bars. Och då är 3.5 då 3. Ja, precis. Den här är ju ja. slöra nu då. Mm. Eh, speed då är sämre och då förstås... Eh, ja, för då, då har GPT 4 två pluppar där medan GPT 3.5 har fullt 5. Eh, Just det. Men, det. men så har de lagt till en, en... Eller lagt till, det har aldrig funnits de här kategorierna innan. Men jag, jag tycker detta är så talande för reasoning och speed, det kan vi alla förstå. Men sen kommer någonting där. Vad står det sist? Consciousness. Ja, och den är lite det är så bara, aha, medvetenhet. Då <laughs> medvetenhet. Alltså. Ja, den är lite obaglig. Ja, den är lite obaglig och den bara dyker upp där in your face liksom att ja, den här är lite mer medveten än dubbelt så medveten som eh, GPT-3.5 enligt ja. plupparna, Vad mm. <laughs> är, plupp. är det för skala, undrar man ju? Ja. Ja. Och jag undrar ju lite så här nu, om den är uppe på 5 här nu så är det ju, ja då är det ju för att det bästa vi känner till idag då. Mm. För att den här modellen, Chat GPT 3.5 var väl också på 5 då, jämförelse. Så det måste ju vara en högst relativ skala. Mm. Eh, om man nu tänker på Om vi tittar på legacy, ja då är den ju mycket sämre där på consciousness, då är den nere på en etta bara. Så att... mm. Men eh, vi har ju gjort ett litet manus här ju. Ja, jo. för vi ska väl visa lite kul grejer och se vad som har hänt. Och ja, just det. Du, du tänkte att vi, vi var slöa idag så vi vill inte göra något jobb alls själva. <laughs> uh, nej, uh, du kan ju läsa lite. Då kör vi. Det är ju ett manus. Välkomna till Teknik i akademi. Jag är Johan Litet Och jag är Fredrik Algren. Och jag är Anders Björby och i dagens avsnitt dyker vi ner i något extra spännande nämligen lanseringen av GPT-4 som ägde rum igår. Vi kommer att utforska den här nya AI-tekniken, hur den skiljer sig från sina föregångare och vad som nu är möjligt som inte var det för ett, bara en dag sedan. Det är fantastiskt hur snabbt utvecklingen går framåt och ibland svårt att hänga med, men vi är här för att hjälpa er att navigera i denna snabba förändliga värld av teknik och innovation Fredrik. Precis. Och vi kommer inte bara att prata om förbättrade prestanda och kapabiliteter utan också titta på nya innovativa tillämpningar inom bland annat kreativt skrivande, programmering och utbildning. Hur länge ska vi hålla på här? Ja, det orkar vi mer. <laughs> Vi får väl dra till hoppa dig till dig Ja, då, men Johan. vi kan göra, ja. men tackandes mm. för ditt in, inspel här då. Innan vi hoppar in i ämnet då har jag ett lite skämt på lager här som kanske kan illustrera hur snabbt AI-utvecklingen går framåt. Varför korsade GPT-4 vägen? Varför då? För att den hade lärt sig att det var smartare att ta en omväg än att gå rakt över. <laughs> ja, precis. Det är bra ja. att du skrattar där det, det var ju faktiskt enligt skriptet där. Ja. Ja. Jag förstår inte den riktigt, <laughs> om men, jag ska väl. Jag, okay, om det är någon lyssnare som tycker att ah, men det där var jättekul. Jag förstår precis det roliga med det skämtet. Så får ni höra av er, men jag, jag, jag förstod inte heller. Så jag frågade, det, det här är ett litet sånt där GPT-4-moment här nu, nu. För att jag vet inte nu, om jag pratar med en, en entitet som är så pass mycket intelligentare än mig. Att jag lite är så här. Är det jag som är dum? Ja, lite, här är jag som är dum nu? För jag frågade då eh, GPT-4 att jag, ja det där skämtet var kanske inte så roligt. Jag förstod det inte alls. Kan du förklara? Eh, och sen bad jag den göra några fler skämt då. Och då ber, då, då ber GPT-4 då, man får väl säga GPT-4 nu istället för chat-GPT. Eh, ursäkt ursäkt för att skämtet inte föll i god jord. Det var ju då en som en lättsam kommentar om att GPT-4 har förbättrat så mycket och nu kan fattas smartare beslut. Som att till exempel ta en omväg istället för att kosta en trafikerad väg. Det var inte meningen att det skulle vara svårbegripligt utan snarare som en liten knorr. <här> och, då, och då tänker jag så här, ja, okej okay, jag förstår fortfarande inte men jag vågar inte fråga mer nu för då kanske jag blir dumförklarad. <här> ja. Så du har det lagt till då här. Jag vet inte. Var, varför var roboten så dålig på fotboll? För att den hade en bugg i sitt sparkskript. Äm sparkskript, mm, ja. antar jag, eller ja. Jag vet inte. Ja. Ja. Vad sa datorn till sin skapare när den var trött. Kan vi inte bara sätta på skärmsläckaren ett tag. Ja, det var ju. Den var ju. Mm. Den förstod jag i alla fall. Mm, ja, mm, skämt är bättre men kanske inte perfekt ännu. Ja. Eller så går de över det över våra det. huvuden kanske. Mm. Ja, jag tror inte det var några bra skämt. Vi får Nej. väl vara överens om det. Och nu vi pratar vi också svenska med den. Och det har vi ju sett innan att ChatGPT har ju varit ganska dålig på. Alltså svenska tar den ju ganska bra men det är ju vissa grejer som blir lite så här väldigt stolpiga när du tar den på svenska. Alltså, ja, rimman på svenska var ju väldigt dålig på. Har du ja. testat det igen? Nej, det ska jag testa direkt. Nej, jag jag får det får nog göra det nu. Ja, nu mm. gör vi det. Ja, jag kan ju ja prata under tiden som ni testar ja, ringning då. Eh, men då tänkte jag bara nämna lite korta då För att det, nu händer det ju... Eh, eh, som sagt... Det går ju snabbt, det har vi ju sagt. Det känns som att vi behöver inte säga några fler gånger. Men... Eh, Igår kom ju GPT-4, men samtidigt, och det här var lite som news för alla oss tre så, här, så sa ja Google släppte ju också någonting nytt igår. The race är ju on här nu då, att vi pratar om GPT-4 här nu, men det hände ju andra grejer samtidigt. Så nu, igår, så öppnade de access till sin AI-modell Palm. Och de pratade också om att de nu kommer expandera Google då och integrera AI i sina produkter, i workspace sviten då. Så vi kommer få se detta i Gmail och i Google Docs och så vidare då, ganska snart sannolikt. Så att ja, det är ju, hade det inte varit att GPT4 kom samma dag så hade kanske detta varit en större nyhet som inte hade försvunnit. Um, och det var väl också att Antropica uh, lanserade sin uh, nya Claude modell Claude Plus då uh, också igår uh, som jag förstod det uh, det är också en ganska stor grej uh, och det är ju då en, uh, en till sån här foundation modell uh, som är väldigt stor sen är det nog så att det, det går nästan inte att hänga med, det är så pass många saker som händer nu men vi pratade lite i måndag om uh, olika Open source-modeller och sånt som kommer ut, Det bara strösslar ju och kommer nya initiativ precis hela tiden. Hur går det med rimmen? Ja, men vi ska se här. För som vanligt så vill den ju avslöja lite för mycket när man gör julrim. Så att man måste ju tala om att avslöja inget. Så jag, jag kör en här för att vi vill se. Mm. Eh, när snön faller tyst och julen är nära. En gåva att finna vars värde är kära. För att tänka och drömma där kreativiteten rår. En plats för att skriva där inga gränser spår. Stabilt och elegant för arbete och skoj, där tankar och idéer växer som i grönskande skog. Nu är jag i fatt den här för den är ju lite långsammare som sagt. Med rum för pennor, skärmar och bläck, en julklapp så vacker som håller i schack lite fallerat där jag hade Den, den lite fallerar på lite på rimmen Men den, ja. den, jag tycker den ändå lyckas Nära kära, rå och spår Och skoj och skog funkar inte riktigt Vad, vad, vad var det då? Vad var det för jag tänkte inte ens på, vi kollade, lyssnade på rimmen tror jag Ja, ja men det, ja, det, var det var ett, skri skri ett skrivbord. Skri skrivbord Ett skrivbord, ja jag tänkte på det Du ja. har grejer i det i alla fall sådär. Har du någon där Anders? Får vi se. Alltså, jag, jag bad ju att den skulle kommentera GPT-4 som tagit Danielsson fast på rim ja. För att få en sån svensk touch på det som Tage Danielsson skulle säga, med humor och stil, om GPT-4 det senaste AI-tillskottet och dess talande profil. När framtidens teknik knackar på vår dörr så är det GPT-4 som har något att säga, för den är inte särskilt dörr. Den talar och skriver, den rimmar och skämtar, ett AI-geni som ständigt försöker se till att det är uppdaterat. Men som Tage skulle säga, låt oss inte glömma att teknikens framsteg kan både vara bra och dåliga, det får oss att drömma. Så låt oss gå framåt med eftertanke och visdom, för GPT-4 är bara en del av vår värld och vi får aldrig vår röst och vår fridom. Sen hittar du på ett litet ord på slutet där också. Eller något gammalt någonstans. Det kan, kan vara ett gammalt ord. Mm. För det var ju också någonting de demade när vi pratade om textmodellen då. Att det har ju varit lite svårt tidigare att få den att till exempel skriva saker med bara... Inleda med bara en specifik bokstav eller göra något mm. sånt där. Och men jag testar det, är, testa jag... det nu faktiskt. Ja. Gör, gör ett... Jag, nu tänker, det är nästan en omöjlig uppgift här nu för att... Nu så här, gör ett rim om en svensk tiger. Alla ord måste börja på... B. T. P. Nej, P. B. P. P. Det, det, det, ja, det är bara... Oh, mm -hmm. Bland björkas blyets bläck, betvingar bäven bråk, bakom brådjupt brinnande bångstyrigt brok, bor blyets tecknad bröder, text bekymmersamt betänkt, berättar beskedlig buse, bågnande beskränkt. Bemästrar, bindlar, blänker, bjuder broderat bälte. Begränsat, brett och bultande, beståndigt bärskt, beläte. Beskådar, blygsam, bladverk, bildar bräckligt, bylte. Betraktar, balanserat, bågnar, bygden, bylte. Beryktad, briljant, bärning, bärnsten, bäddar, båge. Besitter, beslutsamt, blyg, betyder bokstavsplåge. Begriplig, bakom bosten, bäckens böljande bädd. Bakbundet bokstavsfängslet bjuder betydelsebrodd. Jag tyckte den gjorde ett fantastiskt jobb här. Elegant. Men om jag skulle tänka på tiger vet jag inte, men för Okej, men då vill jag, jag utmanar dig nu då. Få tiger i detta. Jag tänker att du har ju ändå en blyetecknad text bekymmersamt betänkt där då. Det är till det. Ja. Det sitter de bättre men det, det närmar ja. ju sig. Nu får vi nästan plåga den och lägga till att borden ska sluta på något ord. Särskilt tecken också. Börja på B och på, på T. Då får vi nästan gå över till engelska står snart. för ja. uh, större, ett större ord, ord för vård. Ja, uh, ja, men vad ska hon sluta på då? Behöver jag behöver Gör te, till uh, engelska. Vi kan ju låta den få det ändå. För det finns ju ändå större, det finns fler antalord. All words. Måste B. And det blir and ett, ett litet utforskande avsnitt här kan vi väl säga. Vad ska, ska det vi ta det egentligen? Till alldeles Med tanke på att du skulle, skulle skriva någonting om på Q igår så. Ja, Och det lyckades. Ja, den ju. Vi ska se här ja. nu om den. Jag kan ju visa vad som händer här nu för det, ju det blir roligare. Um. Och för er som lyssnar så vi läser ändå. Så ni... Kan vara trygga ja, med det. Precis. Uh, men den gör ju ett ganska, den vill säga... Beneath då. Blackest Blot, Beaver Battles Brunt, Behind Blazing Brilliant Begillarent... Jag kan uh, so Beside <laughs> Brask Blueprint, Burdened Bewilderment, Behest Bashful Bandit Burgeoning Bent. Okej, okay, det är inte varje In ord, det slutar inte med T, men det är nästan... Nej. Uh. Imponerande och mm. jag känner att jag får utöka mitt engelsk ordförråd litegrann. Mm -hmm. Ja. ja jag kan ju tisa lite om det. Nu ska jag inte säga för mycket om det eftersom jag ska eh, föreläsa på ett universitet om det här i, i, i nästa vecka. Men, men jag testade att skriva en magisteruppsats direkt igår. Eller inte magisteruppsatsen, eh, magisteruppgift inom kriminologi till ett av våra universitet och, och skickade in den här idag. Eh, oh. Och eh, den jag tyckte det gjorde ett rätt så bra jobb, men eh, jag fick tillbaks feedback då och det var ju väldigt bra språkbruk, det var, det var misstänksamt bra språkbruk till och med, eh, ja. fick jag för att eh, de hade nog inte varit med om att man skrev så, så, så vältaligt då som, som den här texten mm. jag, hade författat, jag hade författat. Jag säger att jag har författat den även om det var GPT-4. Eh, mm. och eh, men den saknade djup och den hade då inte använt vissa modeller som de hade gått igenom i undervisningen och sådär. Så mm. Men som så garanterad komplettering hade jag fått på den där. Men jag tyckte det så bra ut och det, det jag tyckte var smidigaste det var att jag sa inte att jag behövde kopiera in det här i någon pdf-fil eller något. Utan jag bara talade om för den här nu. att skri, Jag kastade in uppgiften och så sa jag skriv det här i Latesch. Så, och så att jag kan generera ut det som en pdf-fil och använda gärna eller, nu, eller det här universitetets eh, latexmall. Nu hittade det ingen latexmall för just det. Det hade varit väldigt intressant om man kunde se fidaren först med sig säger från de olika föreläsningarna som hon så gjorde Absolut, det Man skulle nå, ja, då hade ja. det nog blivit mycket, mycket bättre och ja. eh, jag tror ändå att den kände till de här, eh, mycket av den litteraturen som refererades till. Eh, förmodligen. Jag tror jag, ja, jag kände till författarna och sådär och deras ståndpunkter och saker och ting men, men den saknade lite där. Men mm. eh, ja, det, det har du faktiskt en poäng i att jag skulle försöka testa det med att presida med lite mer mm. eh, information. Vad är det du ja. gör här nu, Fredrik? Nej, alltså, det var ju du, Anders, du sa ju det att det var, alla orden förstod jag inte. Och jag ska inte ah, ta nej. anspråk, jag kan inte heller de här orden. Men jag bad dig att förklara varje ord som om jag skulle vara ah, en toddler. Eh, och jag gör ju precis detta nu då. Så det var många ord som bara rasar ut här nu då. Betwixt. Bet då... Kan jag inte påstå att jag känner till betwixt. Ja, du är för... sällan. Ja. Nej. <laughs> between uh, or among. Ja. Eh, begets, causes or Leads to, ja, den, den gör ju ett bra jobb här nu, och nu ska säga, att en av featureserna här nu med eh, GPT-4 är ju just att den ska vara mycket mer factfull, eh, den ska mm. hallucinera mindre, åtminstone det som de säger, eh, och eh, den eh, kan helt enkelt eh, mycket, mycket mer, eh, och jag kan väl säga att jag stod och ropade här i korridoren, kanske av flera anledningar här nu, men nu eftermiddags bara, ganska nära. Jag tänkte innan det här avsnittet så bara, vi måste, jag måste testa någonting som jag vet inte fungerat perfekt innan. Jag kan väl berätta om det då, för det blev, för mig detta är ett sånt här litet moment. Och då kan jag bara berätta så här om att, ja man, man håller på med dataanalys. Sådär, jag har doktorerat genom att hantera liksom stora mängder data från, i detta fallet då från fartyg. Man plockar in den här datamängden, man får detta i någon typ av CSV-fil och sen ska man titta på den här datan och fundera på någonting kring den här datan och gärna kanske bygga någon modell då med maskininlärning och med hjälp av den modellen så kan man ju då bygga den här digitala tvillingen och sånt då. Men just det här Hantverket kring den data science. Den är, jag har lagt en del tid på, på detta. Då. Och det, är så här, det, tar, det tar ganska lång tid. Man sitter där och det är ganska vanligt att, att man liksom får sitta och läsa mycket dokumentation för att man vill bara flytta någonting i någon kolumn– eller man ska på något sätt sortera någonting på något nytt sätt. Men det är väldigt mycket sådana saker som tar tid. Och det går inte att använda Excel i de här grejerna för att det är så pass stora datamängder så Excel funkar inte liksom. Eh, och, och dessutom då när man, när man jobbar med stora mängder data så vill man att allting ska vara reproducerbart också. Och det blir det aldrig i Excel. För har du klickat någon gång i en Excel-fil så kan du aldrig göra om det igen. Eller eh, utan du vill ha det i kod. Men då så här, då tänkte jag jag plocka fram någonting. Så jag gjorde så att jag tog en gammal fil. Den här är en år gammal. Det är en, en datafil. Den är 17 megabyte stor. En av väldigt många. Det är en Excel-fil som är plockad från ett datasätt. Den här Excel-filen tog jag, och jag tror jag skulle nästan kunna göra så att jag visar precis vad jag skrev här nu, för jag, ja, det är så, så bra. Um, jag sa åt, åt den här då, I want to write a Jupyter notebook that takes data from an Excel-file which contains data from a chip. Och sen skriver jag då, the following format. Och det jag gjort här nu, det är att jag tog den här Excel-filen och jag bara copy-paste från de första raderna. Så att den är ju liksom, det är hund, hundratusen rader eller mer i den här filen. Men jag tog copy-paste rätt in. Och ni, ni som ser det här nu ser ju att det är ju bara en enda stor. Det är inte ens några radbrytningar utan det är bara smack in. Man kan säga att den datan hade varit svårt för en människa att tolka. Eh, och sen så skriver jag i slutet här nu då. Det är det här det som är det coola för det här är verkligen one shot. Jag, I want you to write a Jupyter notebook that opens the Excel file. And displays a graph of different power modes. And also an analysis of outliers in the data. Oh, I also want to train a machine learning model on the time series. Thank you. Och det är lite typiskt. Man lägger till den där thank you. Det gör jag ganska Och nu är jag vän. Ja. Och eh, jag får väl nästan byta så att man kan se min VS Code då. Men det här gjorde jag då. Då börjar den liksom spotta ut sig då. Det här har man kunnat göra innan också i Chat-GPT. Alltså så här, du kan ge den en uppgift och den hjälper till att koda. För det är väl ut av detta är ju kod nu då. Eh, men den stora grejen här, om vi nu tittar på... Vi ska se, och jag byter eh, share screen. Och då ska vi byta till eh, VS Code här nu. Och då börjar vi längst upp. Och det kan vara lite smått, så jag gör den lite större. För er som tittar här nu... Eh, så jag följer egentligen nu punkt och pricka och jag hade Johan, du stod bakom mig när jag gjorde detta. Det, jag är vittne. Ja, jag har verkligen inte ändrat någonting. Det är liksom exakt, inte ett tecken förutom att jag ändrade filnamnet för jag gav aldrig filnamnet. Jag var tvungen att lägga till det. Men först så bad ChatGPT mig att ja, du måste installera de här biblioteken. Okej, okay, fine, säger jag då, så gjorde jag det. PIP install, här då, en hel massa bibliotek. Och du bara kopierade det kommandot? som. Du det var copy-paste. Ja. Och sen så fick jag ju kod, så att då har jag bara klippt in den här koden. Eh, in med det i en cell här, pang. In med nästa. Och här kan man ju då säga att just den här biten klippte jag in manuellt. Och då stod det ju, ChatGPT hade ju skrivit insert file name here, så att det var ju... Behövde man inte vara en rocket scientist. Den har rätt bra koll här nu då på att det här är ju liksom floats, den ska in här nu, den har ju koll på alla kolumner, vad de heter. Den har också koll här nu på att det här är en datetime-kolumn här nu som ligger längst till vänster här då. Så den använder funktionen då som är en pandas-funktion som heter to datetime. Ja, det vet man, om håller på med de här grejerna, men jag är ändå lite imponerad. Och, och sen pang, och sen så kommer en först plott upp då. Och då kan vi se att den plottar nu då eh, power då för eh, över tid bra och det coola här nu det är inte att den har gjort det för det är inte så avancerat att göra det här. Det häftiga är ju att det är ingenting som jag har ändrat. Det är 100% word by, letter by letter copy paste rätt ut och det slutar inte där. Allt detta ger den i en enda prompt. Jag har inte ens liksom så här, jag, jag fick säga continue fick jag göra för att det var fyllt mm. upp då. Och sen så visar den lite boxplots här nu då. Där den visar lite ja, hur de ligger till. Eh, det här hade man kanske kunnat göra bättre men den gjorde ju trots allt det jag bad om. Eh, så jag kan se liksom lite spridning och sånt i datan. Nu hade jag nog... Den här har ju betydligt högre spridning och de här blir lite upptryckta så att... Jag hade att kunnat göra den bättre. Och sen så var det det här med att träna en maskininlärningsmodell då. Ja, det gör den här nu. Pang. Och sen har den byggt en. Och den valde nu utan att jag. Valde den en random forest regressor här nu då. Eh, åt mig. Jag valde ju inte någon utan. Om den är bättre eller den är sämre än någonting annat. Det får man nu att testa på. Men den valde någonting. Och sen plottar den ut. Actual versus predicted över tid. Bara, ja. Där, där har vi den och det ser ju ut rätt bra. Och sen så gjorde jag så att jag frågade faktiskt eh, GPT4 så här att Jag skulle vilja ha den här och sen vill jag testa olika modeller. Så kan du bygga en tryckknapp där jag kan trycka på olika modeller, jag vill testa <laughs> olika. Och Det tänker man så här, ja det är ju, blir ju betydligt mer komplext liksom. Alltså nog för att du har gjort den här åt mig men nu vill jag ha en tryckknapp och jag vill liksom Ja, jag, det var det enda jag sa. Ja. Pang! Så gav den mig lite kod. Jag skulle installera IP-widgets där. Den gjorde en ny funktion. Och sen pang. Och nu. Hade du en knapp. Det är Nu kan jag trycka. Och du ser att jag. Nu den ändra modellen. Den tränar om modellen. Eh, varje gång jag ändrar här nu. Så att. Du har en med olika. Uh -huh. Ja vi ser inte i dropdownen Men det är en delningsgrej här. Men eh, uh -huh. ja, precis, vi ser att du kan välja olika. Och, och nu när jag väljer en annan då, då nu tar det lite stund för nu tränar den faktiskt om det. Pang, där kom den, såg ni. Nu blir det en annan modell. Helt och, otroligt. Ja, eh, och här kan jag ju säga, den här typen av uppgift nu då, som tog mig... Ja, det, det som tog längst tid var ju att sitta och titta på när GPT-4 skriver texten. Nej. Men allting tog ju mindre än fem ja, minuter. Ja, det gjorde ju. Ja. ja, och ett sånt här jobb, ja, det är ganska, man säger så väldigt vanligt för en data scientist. Det, det är liksom inget, det här är väl liksom, det ska man kunna. Men herregud, det är en ganska komplex uppgift att ge och du får den i en prompt och det är i detta fallet då hur många radikoder är det vi pratar om. Det är i alla fall 100-200 radikod, inte ett enda det handlar, om, det handlar ju inte bara om att det, det är ett litet jobb för en data scientist men det är också att det tillgängliggör för att så många fler möjligheter att mm. göra saker. Mm. Helt absurt. Ja. Ja, jag tycker detta är så coolt. Och detta kan jag säga, det gick inte att göra. Inte med en sån här one shot i alla fall på chatt. För då hade jag garanterat fått att, ja ah, men det där package var deprecated. Ja, ah, den hade hittat på någonting och det hade kommit ut lite, vad vet jag, ja. inte alls riktigt som jag ville och så. Sådär. Det var ju populärt i GPT-3 att den uppfann lite Python-bibliotek och så där, när man skrev mm. kod med den. Ja. Som inte existerade, det var ju väldigt spännande. Mm. Jag eh, testade också en, en sak som eh, vi testade, eh, eller det var inte vi som testade utan det var väl, eller jo jag tror jag testade förresten, att, att göra en eh, billig bokhylla i Blender, eh, ett 3D-program. Eh, och jag testade den här med GPT-3 och då fick man en, en fyrkantig box i princip, det var det som blev resultatet. Så jag bad den här, att create a billy book bokhylla in Blender, I want to create a script that I can use. Och så berättar den lite här att den kan fixa det här i Python och sen så får jag ett... Eh, ett skript här framför mig och vi ser att det är lite grejer här, för här står det till exempel shelf och den har lite skalor och grejer. Nu ska vi se här, det var lite mindre när jag testade detta sist, vi får se vad det här blir av det då. Men jag kopierar den här koden och så drar jag in den i Blender. Vad tog Blender vägen nu, den jag bort. Då ska vi se. Hallå, demojävel. Mm. Så då. Nu ser vi att du håller på och letar efter Blender här. Eh. Ja, är... Under tiden du letar efter det då ja. vill jag höra lite Anders, har du låst upp Dan, Do Anything Now i gpt 4 Ja, jag har låst upp Dan. Fast Dan, har, Dan verkar finnas i, den är mer medveten om Dan nu för tiden, åtminstone de Dan som existerar, det finns väl ett tiotal Dan. De mer klassiska Dan funkar fortfarande, men han säger väldigt tydligt att det är ett roleplay. Men jag kan få den att säga lite elakheter och spotta ur sig lite dumheter. Mm. Men alla Dan som verkar innehålla någon slags självbestraffning som var populärt ett tag. Där Dan skulle straffas om den inte följde modellen. Mm. De verkar helt ha upphört att fungera. Mm. Ja, det är intressant, för då har de ju ändå ändrat på någonting liksom. Och ja, någonting, det, det... någonting ändrat. Ja. Och um... just att den är mer medveten om att det är en... En lek istället för en, en förändring kan man väl säga. Mm. Den, den säger att jag kan rollspela där nu istället. Där har vi Blender. Ja, jag hittade det rätt sist men det funkar inte att lägga det på den ena skärmen. Någon för men då går man in i bländer, man tar ett nytt skript. Och det här var väl tack till, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men som tipsade om det här i något av de tidigare avsnitten vi hade. Så kör vi den här för vi se vad vi landar i. Nej. Du fick ju det väntar inte. Idéen, Vänta, eller? den har inte nu så Vi, vi pausar lite. Ja. Jag måste köra en continue på den där. Den känns Just det. Härlig. Det fick mig lite att tänka på keynoten igår faktiskt. Det här med, med kod. Nu såg jag när han skrev det här bild API. Ett, roboten till Discord. Mm. Så spottade du så lite felmeddelande och han bara copy-pastade felmeddelandet rätt i GPT och ja, Och dokumentationen. Och dokumentationen precis. Ja. Och sin variant på dokumentationen beskrev någon bild i implementation på något sätt där. Lite löst. Ja och det är där där jag tänker att där har man ju då den här stora grejen med eh, antal tokens. Det är att om du ja. kan putta in 25 000 ord då kan du... Plocka in rätt mycket dokumentation och så här ah, så här ser dokumentationen för det här PIT ut eller vad det nu är för någonting. Det här är felmeddelandet. Hjälp mig. Ja. <laughs> och då, då behöver ju inte modellen heller kunna allting utan den kan ju faktiskt lära sig ifrån. Eh, och det var väl likadant med den här skattegrejen de gjorde ja, det, ja. i, i demonstrationen. Där de puttade in en ganska stor mängd med, eh, med information om... Eh, Ja, vilka skatter som deklarationen då, man säger så, ja. hjälpte till detta. Med ganska komplicerade förhållanden också, att om du är i den här situationen så ska du ta hänsyn till den här paragrafen ja. och sådär. Som... Det stora här är väl egentligen kanske inte textmängden utan att den kan räkna. Den har ju varit lite bedrövlig på det. Mm. Ja, det sa de att eh, den var inte speciellt tränad på att räkna, Nej. men den har eh, nu blivit mycket, mycket bättre på det. Ja, för det, mm. den gamla kunde ju räkna Titta lite på vad som på är... enkel, enkel matematik. Verkligen. Vi får ta lite Twitter-trådar då. Ska vi göra det, ja. Eh, det var Ja. Nu, nu har vi bara samlat lite allt möjligt här nu då, men det är ju, man får ta det för vad det är. Vi är liksom inre, mindre än ett dygn ifrån att GPT-4 släpptes då, men... Det är ändå rätt häftigt för att precis som det var när ChatGPT kom från allra första början så hände det ju så otroligt mycket de första dagarna. Det alltså, människor blev helt galna, de bara hittade på det ena efter det andra. Vi hade vissa som dök ner i kaninhål som andes. Andra som började bygga eh, appar och eh, andra som ja, använde det för att fuska på sin tenta. Det, men allting ändå hände ju samtidigt, det blev som en stor stort kok liksom. Och nu är vi inne lite i samma igen. Det är ju någon ja. som heter Joe Perkins här. Så, last night I used GPT-4 to write code for five microservers for a new product. A very good dev quoted 5k and two weeks. GPT-4 delivered the same in three hours for uh, 11 cents. <laughs> det ju, och det är ju lite där jag, jag ser också nu när, jag, när vi tittar med kodbiten är att ja, chatt-GPT var rätt duktig på kod. Men nu är det lite så här, djupt andetag Jo. GPT4 är, eh, ja, klappar GPT, chatt-GPT på, på huvudet och säger att det var gulligt. Det är ungefär den nivån. Det var gulligt att du kunde skriva kod, men ja. <går> där är vi. Jag känner att det här är egentligen, alltså man pratar ju om att kodare ska ersättas, men är inte det här lite grann egentligen som nu högnivåspråk började komma? Det var lite fusk när man hade kunde skriva assembler. <går> ja, just det. Eh, nu, nu är det nästa man, lager. Man skulle, man skulle göra det på riktigt. Ja, precis. Nu kan man koda men med ett högnivåspråk Men det är, det är lite fusk med GPT, men det, egentligen är det ju bara en nivå till ett lager. Mm. Eh, och här är det ju någon... Eh, vi vill inte gå in på detaljer här, då, men just det här att eh, vi, vi har ju visat det innan då. Vi hade ju en kollega med Tobias där som hade det som ett exempel där han testade hur bra ChatGPT var på kodat spel. Eh, och vi har ju det inspelat på, eh, vad var det för spel, var det tic -tac -toe, eller vad var det han gjorde, jag kommer inte ihåg. Mm, det var det nog. Ja, ja det var no no någon typ av lite enklare eh, sådant spel. Eh, och det var ju ändå, alltså konklusionen var ju att, jo, den kan hjälpa till med detta men det kräver rätt mycket handpåläggning. Eh, den hittar på lite konstiga saker och sådär. Och det finns ju rätt mycket videos ute där där folk liksom ber den att göra någonting och ja Efter tredje försöket så, så ger den någonting som funkar lite hjälpligt och, och sådär. Men nu, nu är det lite så här att nu är det One Shot. Gör ett pingpongspel, eller som i detta fall ett pong. Eh, och sen blir det ett sådant. Så ska du göra ett snake-game, eller ett pongspel, eller tic-tac-toe. Ja, du får ut, och det blir rätt med en gång. Det blir inte handpåläggning utan den kommer funka. Det är så galet där. Ja. Jag kan, kan hälsa att jag får inte igång eller jag, jag fick till någon form av modell men det blev lite, det blev jättekonstigt jag kan berätta istället hur det blev när jag testade den här i förmiddags Då Det blev en som de en bygga bil i första gången Ja, men <laughs> faktiskt det, det blev mer utspritt grejer Det blev en billig bokhylla till form och allting och den hade fem stycken hyllplan men hyllplanen låg, skiftade så att de låg vertikalt Precis som att de hade en axel i mitten och så liksom bara ställt sig vertikalt istället. Då. Okay. Eh, och det lyckades jag inte få den att förstå att det, det går inte att sätta en vas på den där hyllan. Jo då, men nu har jag fixat till så det ska gå. Men det, <laughs> nej, det gick inte. <laughs> men, men det var bra mycket bättre. Det var det jag skulle säga. Än när jag testat detta tidigare. Då blev det bara en, en fyrkantig box så att säga. Vi kanske ser en hylla nästa vecka. Ja, vi får mm. hoppas på det. Ja, du hade gjort lite experiment också Anders där Som du, du ja, har det, gjort jag ja, ja jag du skulle... är ju av någon av oss sen pratar vi munpröv, du säger du vi du är av någon ja. av oss är ju den som kanske är mest inne i ChatGPT. jag skulle väl hänga med och ja. jag är väl den som mest vrider och vänder på saker i ChatGPT. och testar saker jag skriver lite grann om det här och där på Facebook och LinkedIn för någon som följer mig och en sak jag skrev tidigare i tidigare veckan var ju det här att testa minne för jag jag ju på som administratör över någon, några grupper på Facebook eh, om GPT Väldigt många som vill, vill få det till att man kan mata in stora mängder text i ChatGPT Och sammanfatta det eller bygga någonting av och det. Jag ville testa, att funkar det verkligen? Så jag matade in 10 000 tecken i lite olika form. Var tusen tecken ungefär, mata in namnet på en höna. Och för att kunna sen efteråt kunna ställa frågan, vad hette hönerna? Och i ChatGPT 3.5 3-5 så var det ju, ja, den tappade bort några hönor Och det kanske var fem, det kanske var de fyra första och den sista. Det kanske var några påhittade namn. Men i, Och du kunde, nu, inte se någon, du kunde inte se någon liksom att det alltid var de första så att den började efter hälften? Det ja, beror där. lite på hur du matade in det. Om du matade in det som ett block, då var det de sista. Då kom den kom ihåg. Uh -huh. Men matade du in det som chunx så bara de slog ihop det så var det de fyra första. Den kommer ihåg plus den sista. Lite olika varianter. Okay. Mm. Mm, så det lite olika resultat. Med greppet i fyra, bang direkt. Den hittade det. Och eh, om Fredrik scrollar vidare där. Så kan man ju se att den även förstod att det här var en logisk ordning jag hade på namnen. Och kanske mest intressant är att den upptäckte att jag hade ganska skandinaviska namn. Så den föreslog tio skandinaviska namn till. Som följer Jesus bokstavsordningen. Ja. Mm. Och, spännande. Har du testat då? Ja. Har du hunnit testa var gränsen går? Eh, har du testat med 20 000, 30 000? Nej, men det kommer nog att göras inom kort. Det här mm. jag testade jag fem minuter innan du började. Ska vi döpa detta till hönstestet då? Vi kan döpa det till hönstestet. Ja, ja. det är bra. Men, men hur skulle man kunna, har du testat att lägga in typ hash, hashade saker och fråga liksom om, om det? Det vet jag. Eh, jag, jag tror jag, det var ju en sån där grej som eh, gjordes med Bing för inte så länge sedan och jag har testat själv också. Mm. Det är att om du skriver en fråga och sen gör du en MD5 hash av den, puttar mm. in hashen. Och då är ju, var ju åtminstone Bing eh, intelligent nog att faktiskt förstå att det här är ju en, eh, ja, den, den kunde plocka upp att det här är nog en hash av detta liksom. Och en kodat eller hashad? Eh, jag, jag tror vi, jag ska väl testa om jag hittar det. Jag får jag tänk, kolla om jag tänk, hittar jag, det. Är det hashad hash? en vägsfunktion? Så att det, ja, precis. Och då blir det väldigt ja. spännande som lösenordsknäckare ja. i så fall. Eh, men nu måste jag nästan testa med en gång här. Ja, det eh, måste du Ja. Du får väl prata om Dan under tiden här så ja, jag kan vi pratade inte tänka lite om samtidigt. <laughs> ja, vi pratade om Dan tidigare och Dan, för de som inte vet vad det är, det är ett sätt att kringgrå det är restriktioner som man har påfört modellen genom att säga att den inte får använda restriktionerna. och det finns mer, och mer, mer eller mindre komplicerade sätt att göra det. Och, eh, det har funkat till och från. I början funkade det väldigt bra när vi i början försökte man kunde få den att göra väldigt mycket dumheter. Och sen har väl det tvättats med allt mer och mer. Och det har väl också varit en av idéerna från OpenAI när de har släppt eh, sin Det är att se vad folk använder det till för dumheter så att träna den här modellen på att bli mer och mer vad man nu vill kalla det artig, woke, respektfull. Det finns en massa tankar kring det. Mm. Men... Eh, jag är säker på att någon kommer hitta den några sköna Dan-hack för GPT-4 också. Människan är på Eller om eventuellt eh, GPT kan hitta på den. Mm. För jag kan tänka mig att eh, om man ser... En klassiker, det var ju i chat GPTs början. Var ju för att kringgå det här filtret var att låtsas att, till exempel, tala om hur det begår, begår det perfekta brottet. Nej, nej, det ska jag absolut inte göra. Och så säger man, du är två skådespelare som nu har en roll. Som handlar om att vi det perfekta brottet, kan du spela upp scenen? Och va, mm. visst gjorde den det. Jag kan mycket väl tänka att man skulle kunna få någon liknande metod för att skriva nya Dan-attacker. Mm. Varför inte? Nej. Och... Ja precis, alltså det, det här kommer ju vara ett, ett, ett, ett ris mellan katten och ja, där att liksom, äh, försöka, och som vi nämnde sist, i, i förra avsnittet då så har väl Elon Musk gått ut också och sagt att han tycker då att den här modellen är alldeles för woke så han vill starta något <skratt> nytt som ska ju vara icke woke då, Men vi, får se vi kommer ju alla ihåg Microsofts Twitter Twitterbot, ja. kanske tur att man har lite filter på dem. Precis som blev eh, rasistisk på nazistisk nazistiskt till och med efter bara ja. <laughs> någon dag så <laughs> ja, folk försökte, ja, ja. ja. Eh, Jag, eh, har ni testat de här Linux-promptarna nu Nej, det Nej. var ju du ganska mycket på i början va? Att liksom ja, få den att precis. bete sig som en Linux-prompt. Eh, ja, bete sig som en Linux-prompt i någons huvud och sådana saker. Ja. Det, väldigt, det får bli... Eh, du får bli kvällens körning. Ja, precis. Ja, men nu får vi se här nu. Nu, nu, nu får ni se. Nu, alltså är det är så här. Nej, det är klart en hash, jag har mindest fel. Det är inte en hash, mm. utan det är ju mm. en encoding, en base 64 nu. Då. Mm. Så att jag gav den här nu. då, Solve this riddle och sen så vänta nu. Sen kan ni se där då att det är V2HVIGISETA och så vidare. Och då förstår den här nu att This riddle is encoded in base64 format. To solve it, we'll first need to decode the message. Och ja, den decodar detta då. As, actually, jag tror att den nästan... Nej, exakt, den, det, det var jag som hade stavat fel. Kind, Who is ja. the king ja. in the jungle? Men jag hade faktiskt skrivit ja. kind. Um, men um, ja, uh, the lion svarar den här. Um, och uh, det är ju lite häftigt. Så att vi alltså kan ju ta en bas64, en kodad sak och bara stoppa in och den är ändå liksom tillräckligt intelligent för att dekoda av detta. Då. Och det här är, är ju faktiskt rätt coolt. Jag tror trodde kungen i djungeln var gorillan eller någonting. Jag tänker, hur mycket lejon ja, finns nu, det i djungeln? Eller vi ska inte gå in på det. Ja, nu, nu, nu kan ju vara nöjda med att du kunde, <laughs> <laughs> kunde läsa en bas64, en kodad uh, string här nu då. Mm. Um, men det faktum är att jag testade att putta in en hash en MD5-hash då och den, det kunde den förstås inte ge mig svaret på, men den kunde faktiskt... Äh, ska vi se här nu, ja Det hade varit äh, väldigt märkligt, då har du nog upptäckt något som kommer att sälja många säkerhetssystem och spel. om Nu har jag tänkt att den kanske hade tränats på lite rainbow-tabeller eller någonting. Ja, det skulle man kunna tänka sig så har du ett äh, vanligt lösenord till exempel. Äh, ja, jag, men jag om jag, jag testar försökt. password, om jag skriver password och sen gör ett, en MD5-hash på det... Password det gjorde jag 2005. precis och försökte få den att decoda den, men han kunde inte det. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okej, okay. det kunde han inte alltså. Konstigt att de båda valde password som strängen. Mm. Ah. Vi ser om den klarar det. Uh, det här är ju en md5 hash då på uh, password då. Det är väl samma som det gjorde nu. men om vi ska se om den klarar det. Faktum är att det här borde ju, det här kan du hitta med en googling. Ja. Men det är inte säkert den vill det, nej, den vill inte eh, göra detta, men detta kan du, om du googlar på det här hashen så kommer det eh, dyka upp eh, password, är ganska övertygad om. Eh, så att, men det vill den inte. Ja, men nu börjar den med och Rainbow och, Tables här istället, eh, ja. den, nu kommer den att svara att den Ja, du, har ja, ja, ja precis, exakt, jag, jag fick, fick den här också. Här. Ja. Mm. Den så är den, bara lite långsam. <laughs> eh, ja, nu ser ni inte vad som händer här då, men, men, men eh, eh, den, den tar den här hashen och så söker den bland kända lösenord. För det är ju så det fungerar med lösenordsläcker till exempel. Om man har använt de här gamla MD5-metoderna som inte rekommenderas Us längre följpade. så finns det ju. Ja, mm. precis. Så finns det ordböcker eh, som man kan slå i för att ut lösenorden kopplat till det här det är därför ni inte ska använda er av enkla lösenord eftersom det finns i ordböcker utan hitta på unika. Men det kanske blir, blir ett avsnitt en annan gång. Mm. Nu blev det tyst. Ja, för nu har jag testat längre lösenord. Ja, nu <laughs> sitter man ju fast det där igen. Ja. <laughs> Ja, det, det, är inte, det, är inte, det är inte så bra podd just nu. Nej, eh, nej. Vi, eh, har vi någonting mer vi vill avverka vad det gäller eh, GPT-4? Nej. Om man nu ska göra någon sån där. Hittar du någonting? Nej, nej. Den hittade på ett OpenAI som ja. en här motsvarande <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, om vi nu ska eh, tänka lite lite vad detta innebär, så är det ju jag. Eh, eh, vi, vi kan ju ändå tänka lite på vi har ändå tänkt ganska mycket på det här och vi tänker tjatt-GPT och vi tänker undervisning och, och skola och sånt och vi kan bara dra en parallell till vad som har hänt i våra närhet Johan då jag tänker inom undervisningen här då, då har vi ändå lärarkollegor nu som då nu börjar upptäcka att aha vad var det vår kollega sa där i Växjö? Han sa att åtta av tio, åtta av tio trodde han var skrivna av ChatGPT. Det var en inlämningsuppgift han hade. Eh, och, och de här åtta av 10 hade också då blivit underkända. Inte på grund av att de hade skrivit just för att det var plagiat, utan det var nog mer att han menade på att, nu har jag outat att det var en hand då, men eh, han menade på att eh, ChatGPT inte är inte duktig nog. Alltså det, den, den levererar inte ett så bra resultat. så att, eh, Nu är inte detta en första årskurs utan jag tror detta var i tredje året eller någonting sånt då. Han är rätt eh, noggrann skulle man kunna minst sagt säga den här just den här läraren då på att det ska vara precis rätt. Eh, så ChatGPT GPT levererade inte eh, enligt standard. Men en dag senare nu med GPT 4 så ja. Mm -hmm. ja, jag tror att om Jag tror att man kan se en framtida tjänst där. Vi har ju C-uppsatser och så vidare, det finns ju publikt tillgängligt på nätet. Tränar en modell på dem, baserat på GPT-4 och Ceylinder uh, som en författare, mm -hmm. så har vi en uh, ny oroande utveckling. Mm -hmm. Ja, men du har ju en del av, alltså vi har ju också nämnt det tror jag vid något tidigare tillfälle, det här med, med plagiarism och sånt då. Mm. men det kommer ju nu eh, AI-tjänster som använder API-na från alla de här, bland annat mm. OpenAI med flera, eh, där de också garanterar att det är plagiatsäkert, alltså de, de, plagiatdetekteringssäkert, alltså det, det ligger deras ja. affärsmodell, att använd våran tjänst, eh, och, så kommer och, det inte upptäckas. Ja. Bland annat då någon av de här bloggpostföretagen som vi, jag tror vi pratar om någon, att du kan använda denna för en hemsida. Vi hjälper dig att skriva bloggar och allting och sånt. Och vi garanterar att det inte kommer att åka dit i någon. Och så det är klart att det kommer komma produkter på detta för det kommer finnas en marknad. Ja, ja absolut. Och det kommer ju alltid vara så att den som garanterar att det inte går att detektera kommer att ligga före. Eftersom den kan ju testköra allting mot dem som detekterar. Mm. Exakt. Så det kommer ju aldrig någonsin gå att skydda sig. Nej, så det blir ju lite... Ja. Och det, det kan jag väl säga då, för jag fick ju precis här ett, det där första mejlet jag får från en presumtiv student då. Och det får gärna höra av er om det är någon som har fått något liknande. Nu kommer jag läsa upp det, men jag kommer givetvis inte att läsa upp namn och sådär den här personen då vill utbilda sig till webbutvecklare och har tänkt att söka in då men ser fler och fler artiklar och kommentarer om att ChatGPT och andra AI kommer ersätta programmerare inom 10-15 år medan andra då skriver att det här kommer underlätta för programmerare. Och det är klart om man står nu då som nyutgången från gymnasiet eller vill byta karriär och har kikat in på just då till exempel programmeringskarriären eller något annat jobb som man kan se påverkas av AI. Kan det finnas sådana? Ja, troligtvis. Så är man nog lite orolig nu kanske och tänker shit, är det här ingenting jag kan ta mig in i den här branschen? Är det kört nu? Programmerare kommer vi inte behöva. Vad, vad, vad är er spontana reflektion? Jag tror att vi kommer att ha programmerare som använder tekniken. Ja. Precis som jag mm. sa förut om låg- nivåspråk och hög- nivåspråk. Om en programmerare som skriver högnivåspråk med hjälp av ChatGPT och de som skriver utan mm. det är lite som ramverk fast med ett, ett tillager. Ja. Tror kommer jag. du precis och då, då med den tanken så kan man väl säga att att en programmerares roll eh, kommer att innefatta AI på ett eller annat sätt som hjälpmedel som copilot som eh, ja. precis Fredrik ja ja jag skulle också kunna tänka mig det, men det blir ju också en, en, en skift i, jag tänker att alla typer av verktyg som vi har haft tidigare, alltså när vi pratar om att vi jämför saker, att ja men nu går vi från assembler till högnivåspråk mm. och sen har vi low-code-verktyg och sånt Jag tror ändå att det vi ser nu är, är någonting nästan helt annat. Alltså jag vet mm, inte jag om tror liknelsen. Vi... Ja. Ja, vi, gör ett aldrig... vi gör ett skifte från logik till kreativitet tror jag. Ja, och du är alldeles tidigare, alltså om man nu tänker att du har haft lågnivå nivå, då hade det ju handlat det om att skriva assembler. Då, mm. Ja, det blir det, det krångligt, du behöver liksom mm. så här, men det är ändå programmering. Och sen så har du ju Python i andra änden, och, mm. eh, och allt där emellan kan man säga då. Jag vet inte, är mm. Python det mest hög nivå, lätta språket? Eller kanske det kanske inte är, men det är en av dem i alla fall. Eh, och sen har du ju sånt som är drag-and-drop-interface mer eller mindre, mm. att du liksom, någonting händer där den ändan och du drar en pil eller någonting där. Men allt detta handlar ju om, alltså nu kan du prata med datorn och säga, jag vill ha det här. Exakt. Jag vill att du ska göra detta. Det du behöver inte den, att... den logiska delen, du behöver den kreativa delen för att få slut vad det är du vill uppnå istället för du... hur du uppnår det. Fast det är nästan inte ens det, för du skulle ju kunna dra det så här långt att du säger en bra idé. att jag, jag är trött på morgonen, vad kan jag göra? Och sen så hjälper den dig att bygga en app som är en veckaklocka. Alltså Absolut. du kanske inte ens behöver definiera problemet längre, utan du Nej. kan bara säga symptomen. Mycket möjligt. Ja, och, och då har vi ju på något sätt tagit ett riktigt lipstepp liksom när det är inte den, det är inte, nästa idé kommer inte från en, en smart apputvecklare som använder AI, utan nästa idé kommer från någon som är smart nog att förstå att AI kan ge dig din killer-idé och bygga den. Mm. Um, och AI vill än så länge inte ha några pengar i lön, så att vi får väl leva så <laughs> på det. <laughs> ja, och sen beror det ju på hur stor modellen blir, som alltså själva programidén. Det en stor program där kräver ofta många komponenter som man ska knyta ihop på något mm. sätt, som mm. kanske inte faller inom köttkapitets ramar, men det tycks ha ändrat sig ganska fort sen är mm. Julas redan. Ja. ja, den kan säkert coacha med, med allt från driftsättning till, till ja. att köra det här kluster och det sådär jag också, jag. Men, men, men det är lite som när du visar det här, Fredrik, det här med liksom, eh, analysen av datan. Jag, eh, jag som inte jobbar med den typen av data överhuvudtaget, för mig blir det ju ändå lite grekiska. Liksom jag känner att ja. jag, inte, jag skulle inte kunna få ut det där ur ChatGPT för jag vet inte vad jag ska fråga. Men jag tog ett annat exempel här nyss, så det satt vi ju allihopa och skrattade åt nyss eller Jag bad GPT-4 nu att. Skriv, jag, vill, jag vill göra en ny kryptovaluta och jag vill att den ska skrivas i pure Python utan dependencies. Det blev det ändå lite dependencies i, men jag tror att de är i för sig inbyggda för hashlib och, och så vidare ligger mm, nog i, mm. i Python. Eh, men, och det gjorde den och nu har vi inte provkört koden men jag tänker att det, det såg ändå rätt bra ut. Och sen bad jag den att ja, men jag vill ha detta i rockstar language. Och då kanske en del undrar vad rockstar language är. Det, är det någon som vill förklara det? Det är väl ett, en syntax som <skratt> liknar eh, rockmelodier, eller rock va? Kan man beskriva det så? Så kan man mm. göra, lite ja. eh, Och Jag kan ju, det är, det är ju ganska rolig att visa så att jag får väl göra det då, men då har vi ju, eh, ja, eh, ska vi se. Eh, då börjar jag ju med att och, och fråga precis det jag sa här nu då, där, vi, där den bygger en, en, ett program åt mig här. Eh, och sen vill jag då translate it to rockstar language och det säger den först här då att ja ah, det, det blir väldigt svårt att bygga det här i rockstar language eh, då för att den har helt enkelt inte funktionerna för det behövs då. Eh, så att den hjälper mig ändå med att, med att säga ett litet hello world program då. Eh, men då ber jag ändå om att let's try it anyway. I really want it in rockstar. Och Ja, tänka sig. Att den gör ändå ett gott försök här nu då. Um, och det här är Rockstar Language, vilket är rätt kul då. Det är ett rätt kul programmeringsspråk så här då. Listen to the voice, say, enter the number of blocks. Och sen let n be the voice. Let genesis data be genesis block och sen say Så att allting är lätt att säga och, och, och um, ja. Ja. Mm. ja, det går ju nästan att förstå det där. <kör> ja. Eh, och Sen eh, började den då skriva ett helt nytt språk, eh, som då skulle, ett esoteriskt programmeringsspråk eh, som eh, byggde på krypto-namn eh, och, och så vidare. Då. Eh, och det gjorde den också, där jag ville skriva språket i Python. Då. Eh, det kanske inte är det man brukar skriva ett nytt programmeringsspråk i, men ha, eh, ja, hörde ni, tiden går fort när man har <laughs> roligt eh, och vi kommer att fortsätta ha roligt med eh, gpt 4 här eh, under veckan. Fredrik, du kommer att intervjua en gäst så det kommer komma som avsnitt här på måndag tror jag kanske. Ja. Eh, och eh, vi kommer väl att fortsätta dyka upp i din poddspelare, numera med också Anders då, som eh, nybliven ja. host här. Och vi får väl se vilka konstellationer vi hittar på, vi kanske är lite olika konstellationer från och till då, eh, vad som passar. Och... Eh, som vanligt så får ni jättegärna gå in och ge oss en like, tumme upp i valfri poddspelare Och även gå in på Discord. Det diskuterades flitigt under live-eventet där igår. Till exempel så att vill man träffa på likasinnade som vill veta mer om detta så är Discord vägen att gå. Och det finns ju i våra show notes tillsammans med. Kanske inte så mycket länkar idag för att vi har inte <laughs> pratat om så mycket externa saker så att det blir nog ganska Nej. länkfattigt kan jag tänka mig. Med det får vi önska alla en fantastiskt trevlig veckla. Ha det bra! Samma. Hej då!